Після того, як ми вже маємо вогонь, ми понесемо його в лікарні, в шпиталі, там центри, де наші зараз садочки переповнені переселенцями, які з Херсонщини зараз в нас живуть, також заклади культури, освіти. Тому раді кожному, хто запросить нас, ми залюбки принесемо той вогонь і поділимось символом добра, любові і миру. Приймаю участь в цьому вже третій раз. Для мене цей вогонь важливий, бо він, він об'єднує весь світ. Він несе добро, любов, мир в дім. Він священний І мені здається, що ну, він важливий. Ця акція є дуже теплою. Вона передає тепло наших сердець. Вона дозволяє людям згадати про нематеріальні цінності, про народження Ісуса Христа і несе радість іншим людям. добра: неси у знає кожен Божий дім,